وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْغَرِيبًا حاضر يا سيدنا، حاضر يا سيدنا، حاضر يا حباي. ناس يقولوا <تصفيق> لي قلوب يقولوا لي وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فِيهَا على الأرض غريرا. الله عليك تسلم يا سيدنا الله يحفظك وانجزوا بما صبروا جنة وحريرا متكئنا في غار hari ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا الله يفتح عليك يا ويسقون في <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>